O dən azad ediləndə mən burada olmamışam. Qaydandıqdan sonra telefon açmışam, ancaq hələlik danışa bilməmişik. Bu sözləri Qafqaz müsəlmanları idarəsinin sədri Şeyxulislam Allahşükürpaşazadə yerli mətbuata verdiyi müsahibəsi zamanı deyib. Bundan əlavə Şeyxulislam Noyabrın əvvəlində Madriddə keçirilən tədbirlə bağlı mediada çoxlu sayda dərrc olunan yazılar və Bakı Dövlət Universitetinin keçmiş rektoru Abel Məhərrəmovla bağlı, xüsusən də təyyərədə şərab aparılması, bundan başqa oteldə baş verən qalmaqanlar haqqında olan suallara cavab verib. Mən açığı bir şey baş verdiyini görməmişəm. Bəzi adamların da Şeyxülislam adlı olan düşüncələri qərbdədir. Mən bu cür səfərlər olanda evdə hazırlanışıram. Məlumat verilir ki, təyyarə hazırdır, uça bilərik. Ondan sonra mən də gəlirəm, təyyarəyə minib yola düşürük. Təyyarədə mənim və digər səfər iştirakçılarının geyimləri, şəxsi əşyaları olan çantaları olur. Bir də bizim heyətdə olan çəkiliş qrupunun avadanlıqları. Amma qəti şəkildə deyirəm ki, belə bir məsələ olmuyub. Bu yalandır. Nəyə görəsə bunu yazılır? Deyirlər. Yəqin ki, düşmənçiliyi məqsədi ilə edirlər. Axı dövlət var, dövlətin sərhəd, gömrüyü xidməti var, media var. İspanya böyük bir dövlətdir, ciddi nəzarət sistemi var, hətta biz ora gedəndə sərhəddə ayakkabılarımıza qədər yoxluyurdular. Necə oldu ki, bu qədər yükü oradan keçirdilər? Bütün bunlar necə ola bilər? Elə başa düşürəm ki, bütün bunlar quraşdırmadı. Təyyarənin gecikməsi normal hadisədir, charter reisləri də bir qayda olaraq yubanır. Mən o zaman soruşmuram ki, təyyarə niyə ləngir? Digər tərəfdən, mən nə Abel müəllimin, nə də heyətdə olan digər şəxslərin içki i içliyini görməmişəm. Jurnalistin şəxsi münasibətiniz necədir? Bu tədbirdən sonra Abel Məhərrəmov ya da Siyavuş Novrusovla aranızda soyuqluq yaranmıyıb sualına isə, Allah şükür Paşazadə cavab olaraq deyib ki, sözgedən gedən şəxslərlə bu gün də dostu. Stat. Heç bir soyuqluqdan söhbət gedə bilməz. Mən onunla bugün də dostam. Mən onun oğluna oğlum kimi baxıram, nəvəsinə nəvəm kimi. O da mənə qarşı elədi. Bizim aramızda heç bir problem yoxdur. Siyavuşu da oğlumdan, qardaşımdan ayırmıram. Vaxtı ilə onun niqahını da mən kəsmişəm. Bir böyük axsaqqal olaraq özümə hər zaman ondan yalnız ehtiram görmüşəm. İstatın